Hrábala, hrábala, ďavlá hrabala, hrábala, hrábala, ďavlá nahrábala. Pod na veľké roboty hrábne bola mála, pod veľké roboty hrábne bola Ja peťar, ja peťar, než má večar, ja peťar, ja peťar než pývno jo ked štíní tra irkena no de fosilke tu što i konjut Zolke ona varila Anča u Tulenka Anča u Tulenka a Marča na bráne Anča u Tulenka a Marča na bráne. Čau, tu lenka, a marča na bráne Rúsku koňu mejka, nic Červci tu Rúsku koňu mejka, nic Červci nestáne Bye.